السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک بار پھر آپ سبھی خواتین و حضرات کا طلبہ اور طالبات کا بہت ہی دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے خیر مقدم ہے اور اور بہت دنوں کی غیر حاضری کے لیے آپ سبھی سے معذرت چاہتا ہوں کچھ اہم اور ضروری مصروفیات کی وجہ سے بہت دنوں کی تاخیر کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ ہی رہے ہیں آج کا ہمارا مضمون ہے کرونا وائرس کووڈ نائنٹین کوشش میں نے یہ کی ہے درجہ نو سے لے کر اور درجہ بارہ تک کے اسٹوڈینٹس کے لیے کارآمد ہو سکے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ اس سے ضرور بے ضرور نفع اٹھائیں گے تو اس سے پہلے مضمون لکھیں ہمیشہ کی طرح آپ سبھی سے ایک بار پھر درخواست ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی مفید رائےوں سے کمنٹس کے ذریعے سے مجھے مطلع فرمائیں تو شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا سبب کرونا وائرس پر مضمون نویسی دوستوں ہم لکھنا شروع کرتے ہیں مضمون کرونا وائرس کووڈ نائنٹین سب سے پہلے ہم اس کی تعریف یا تمہید میں لکھیں گے کہ تمام جانداروں میں کئی قسم کے وائرس ہمیشہ موجود رہتے ہیں جانوروں یا پرندوں کے وائرس زیادہ طاقتور اور مؤثر ہوتے ہیں جو انسانوں کے لیے نہایت نقصان دہ ہوتے ہیں ایسا ہی ایک وائرس ہے کرونا جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں کرونا وائرس جسے کووڈ نائنٹین یعنی کرونا وائرس ڈزیز دو ہزار انیس بھی کہتے ہیں بہت زیادہ خطرناک وائرس ہے یہ سب سے پہلے انسان کے سانس لینے کے نظام کو نقصان پہنچاتا ہے تاریخ و تحقیق کرونا وائرس کی شناخت سب سے پہلے چین کے شہر وہان میں دسمبر 2019 کو ہوئی وہان شہر میں دنیا کی اعلیٰ اور جدید ترین تجربہ گاہ لیبارٹری موجود ہے جس میں مختلف وائرسوں پر تجربے کیے جاتے ہیں امریکہ کے مشہور اخبار وال اسٹریٹ جنرل کی خفیہ تحقیق کے بعد خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ نومبر دو ہزار انیس میں ووہان کی اسی لیب کے تین سائنسداں بیمار ہوئے تھے اور انہوں نے طبی امداد بھی مانگی تھی لیکن چینی حکومت نے شروع ہی سے ان تمام خبروں کا انکار کیا ہے ہندوستان کی سابق ہیلتھ سیکرٹری شیلجا چندر نے بی بی سی نیوز کو بتایا کہ ڈبلیو ایچ او ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی تحقیقاتی ٹیم جو فروری دو اکیس کو وہان شہر اور اس کی مشکوکا لیبارٹری کے دورے پر گئی تھی کی رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے اس میں کئی بہت اہم نکات پر کوئی واضح بیانات نہیں ہیں جس سے چین اور اس کی مشکوک لیب کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے اس رپورٹ میں ایسی کوئی بات یا انکشاف بھی نہیں ہے جس سے باقی دنیا پہلے ہی سے واقف نہ ہو کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ بی بی سی نیوز کی رپورٹوں کے مطابق کرونا وائرس چمگادروں سے کسی جانور میں منتقل ہوا پھر انسانوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاید یہ وائرس کسی لیبورٹری سے باہر نکلا ہو رپورٹر اموگن فاکس کے مطابق یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ وائرس کسی خاص شخص کسی خاص کمپنی یا کسی خاص بازار ہی کی غلطی ہے لیکن ابھی تک کسی کو بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا ہے اسی لیے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے جب ہی ہواؤں پہ پہرے داری ہے بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا کرونا وائرس سے متاثر ہے اس سے متعلق چند اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں نمبر ایک کرونا وائرس کا پھیلاؤ کرونا وائرس آنکھ ناک یا منہ کے راستے سے انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے کرونا کے مریض کے چھینکنے کھانسنے تھوکنے یا ناک چھنکنے سے وائرس کسی بھی سطح پر یا ہوا میں آ جاتا ہے اور قریبی دوسرے انسان تک پہنچ جاتا ہے حاصل یہ ہے کہ وائرس قریبی رابطوں کی وجہ سے پھیلتا ہے نمبر دو علامات اس وائرس کے شکار انسان کو بخار نزلہ زکام کھانسی سانس لینے میں دقت کمزوری بدن درد چھینکنے اور سونگھنے کی قوت ختم ہونا وغیرہ شکایتیں لاحق ہوتی ہیں وقت پر صحیح علاج نہ ہونے پر نمونیا ہو جاتا ہے اور نمونیا بگڑ جانے سے مریض کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے نمبر تین علاج بخار سردی زکام اور قوت مدافعت یعنی بیماریوں سے لڑنے کی ہماری جو اندرونی طاقت ہوتی ہے وہ بڑھانے والی دواؤں سے ہی عام طور سے کرونا کے مریض کا علاج کیا جاتا ہے ہنگامی طور پر یعنی ایمرجنسی میں مریض کو آکسیجن اور وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت پڑتی ہے میں بھارت کے دنیا کے کئی ممالک نے اس کا ویکسین بھی ایجاد کیا ہے جو اس وائرس سے لڑنے میں کارآمد بتایا جا رہا ہے واللہ اللّہ عالم نمبر چار احتیاطی تدابیر کرونا وائرس کیونکہ آپسی اختلاط یا رابطوں سے پھیلتا ہے اس لیے آپس میں دوری اس لیے آپس میں دوری بنائے رکھنا ہی سب سے بہترین احتیاطی تدبیر ہے اس کے علاوہ ماسک لگانا ہاتھوں کو صابن سے دھوتے رہنا سینیٹائزرس کا استعمال کرنا کھانستے یا چھینکتے وقت رومال وغیرہ کا استعمال کرنا صاف صفائی کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ تمام احتیاطی اقدام ہیں معمولی سردی بخار کھانسی وغیرہ کو بھی غیر معمولی سمجھ کر فوراً علاج کروانا بھی احتیاطی پہلو ہے اس کے علاوہ اچھی غذا اور ورزش بھی ضروری ہے جس سے ہمارے جسم کا مدافعاتی نظام طاقتور بنا رہے نمبر پانچ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن اور اس کے اثرات کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کے آپسی میل جول کو روکنے کے لیے دنیا بھر کی حکومتوں نے مکمل بند جسے ہم لاک ڈاؤن کا نام دیتے ہیں کا حکم لگایا اس کی وجہ سے تمام بالار، دفتر کارخانے ریل جہاز بسیں گاڑیاں وغیرہ بند کر دی گئیں جو جہاں تھا وہ وہیں رکنے کو مجبور ہو گیا کاروبار بند ہونے سے لوگوں کی آمدنی بند ہو گئی لوگ کھانے پینے اور اپنے گھروں تک پہنچنے سے محتاج ہو گئے انتہائی مجبوری اور بے بسی کے عالم میں لاکھوں لوگ بھوکے پیاسے پیدل ہی سینکڑوں ہزاروں میل چل کر اپنے گھروں پر پہنچے کئی لوگوں کی راستے ہی میں موت واقع ہو گئی لاک ڈاؤن سے دنیا کا معاشی نظام درہم برہم ہو گیا کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے دنیا بھر میں سرکاری آنکڑوں کے مطابق پچاس لاکھ سے 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اس وبا کے شکار ہو کر جاں بحق ہو گئے یہ گنتی اب بھی جاری ہے غیر سرکاری طور پر یہ تعداد کئی گنا ہے ہمارے ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد کم و بیش چار لاکھ ستر ہزار ہے جو دنیا کا تقریباً نو فیصدی ہے امریکہ کے بعد بھارت ہی میں کرونا سے سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں ان کے علاوہ بھی کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا انسانوں پر سماجی اخلاقی معاشرتی سیاسی مذہبی ماحولیاتی جسمانی اور رہنی اثر مرتب ہوا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر اثرات منفی ہی ہیں چند ایک خوشگوار اثرات بھی نمودار ہوئے ہیں جیسے آپسی ہمدردی مدد صاف صفائی کا خیال رکھنا اور ماحولیاتی آلودگی میں حیران کن کمیں واقع ہونا وغیرہ وغیرہ نمبر 6 مستقبل کرونا وائرس کا مستقبل قریب میں کوئی حتمی علاج یا بچاؤ یا مکمل خاتمہ نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ وائرس کئی بار پہلے سے زیادہ خطرناک متغیر ویرینٹ یا روپوں اور شکلوں میں حملہ کر چکا ہے اس کا جدید ترین روپ اومیکرون ہے جس کو بی ون ون ٹو نائن بھی کہا جاتا ہے یہ جنوبی افریقہ سے پھیلنا شروع ہوا ہے اور اب تک تقریباً 35 ملکوں میں پھیل چکا ہے اور اس کے بھی مریض اب ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ ویرینٹ پہلے سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اور زیادہ مہلک ہے اس پر موجودہ ویکسین کا اثر نہیں ہونے کے خدشے بھی ظاہر کیے گئے ہیں بس اللہ ہی خیر فرمائے آمین نمبر سات اور آخری خاتمہ تمام اہل عقل دانشوروں سیاستدانوں ڈاکٹروں حکیموں سائنسدانوں وغیرہ کی نظر میں کرونا وائرس جو بھی ہو لیکن ایک مسلمان اور ایمان والا ہونے کی نسبت سے ہمارا یقین یہ ہے کہ کرونا عذاب الہی ہے اور اللہ ہی اس کو ختم کر سکتا ہے اللہ کا غیر سارا کا سارا مل کر بھی اسے نہ روک سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے اور نہ اسے مکمل ختم کر سکتا ہے دوستو ہمارا آج کا سبق ہی پورا ہوتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کریں گے آپ سبھی کے لیے دعا بوں ہوں کہ آپ تمام اسٹوڈینٹس امتحانات میں بہت ہی اچھے نمبروں سے پاس ہوں ملیں گے پھر جلد ہی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ